אני חושב שהדמוקרטיה הישראלית, המשטר כולו, הוא מאוד מאוד לקוי. יש בו הרמון פוגמים, הוא לא מטפל בהמון בעיות כמו שצריך לטפל בהן. והרבה uh, טעויות שעולות למדינה, הרבה כסף, ובסופו של דבר פוגעות בנו האזרחים. אז המדינה ואנשים הם לא באותו מקום. מדינה מנהלת משהו שמשפיע על כל מה שקורה לאנשים, וזה לא באמת מתקשר. באופן כללי הם לא מחוברים אלינו. אנחנו בוחרים אותם פה בארבע שנים. הם מוסיפים מה שהם רוצים. אני רוצה לעשות מה שאני רוצה במשך כל الأربع שנים האלה. הזמן לא אגידו, אני יודע מה לישול את העם מה הם רוצים. לי נמאס, שלי נימאס. חברים שלי רובם יורדים. אני לא רוצה להרדת. אני רוצה ליות פה. רביים מרגישים תוסכלים. מרגישים שאין להם כל. זה בתחום של חינוך, בתחום של תשתיות. בתחום של רווחה, בתחום של חלוקת משאבים. איפה שלא זורקים אבן, יש בעיה שלא מטפלים בה כמו שצריך? סיבור שלם מרגיש שהדמוקרטיה היותר לא משרתת אותו, ולא משרתת את צרכיו, ולמעשה בגדה בו. אני בקול לעם, כי אני חושב שאם אנחנו, העם, לא נשמיע את דברנו, דברים לא יקרו. שמה שיהיה פה בעתיד יהיה שונה באופן שורשי ממה שקורה עכשיו. במצב של היום אנחנו צריכים לדרוש זה, ופשוט ל to work together in people who want us. He says to return to this with the power to judge and to share with every man to take a share and freedom of the lives of his people. We share שעושים היום כרצונם, לעשות את רצונם. אנחנו מחפשים את כולכם, יש לנו מחדה משותף הרחב. מוזמנים לבוא, לבנות איתנו ביחד התפיסה, לבנות איתנו את העתיד של המדינה, לבוא להצטרף להשפיה. בהצלחה לכולנו.